Вітаю святом Вознесіння Господнього Ще не так давно, здається, ми святкували Пасху, а тепер минуло ще одне свято – Вознесіння Якщо Пасха пов'язана з перемогою і визволенням випадково в далекому 1945 році день перемоги припав саме на пасхальні дні То Вознесіння пов'язане із розлукою Господь Ісус, який для учнів був джерелом радості, тепер їх лишає і входить в небеса. Одного разу Господа запитували, були, чому його учні апостоли не дотримуються посту, коли навіть учні Іоанна притечі, говорячи про фарисейських, постяться. Ісус тоді відповів, «Хіба можуть гості весельні сумувати, поки з ними є молодий? На Серховно славянській це звучить так. «Їда могут, сини і брачні, плакати, плакаті, і ліка врімя сім є жених, і далі. Але прийдуть ті дні, коли заберуть молодого від них, тоді і постити будуть вони». Отже, з Вознесенням Господа пасхальні дні змінилися на постові, а радість – Змінилося, поступилося суму. Минуло дні пасхального торжества, дні весільного торжества, говоручи на вальницькій мові, і тепер настали дні буденні. Це все згідно слів Господа, що на нами прочитаних. Так що ж тоді ми святкуємо у День Вознесення Господа? Чому ж ми радіємо і яка є причина для цієї радості? У письмі до євреї апостол Павло згадує про ту жертву, яку іудейський первосвященик щороком приносив за народ, входячи у святилище з крові тварин, щоб окрепити людей, освятивши їх на очищення тіла. І далі він продовжує, скільки ж більше кров Христа очистить наше сумління від мертвих очинків, щоб служити нам Богу живому. Апостол говорить у цьому посланні про те, що ця жертва пересвященника не була досконалою, оскільки вона вимагала щорічне повторення. Так, люди очищалися через окроплення крові тварин, через жертвоприношення, але жертва ця не була спокутною у повному розумінні цього слова. І людству вона не приносила. І от коли Христос увійшов уже не в рукотворний храм, а в саме небо, і не з крові тварин, а зі своєї крови, яку він привив на Голгофі, і скоплення відбулося раз і назавжди. Що ще нам дало Вознесіння? Людська природа отримала повну участь у божественному житті і в царстві вічності. Людське єство не розстало в божестві, не розчинилося, не було поглинуто божеством. Син Божий що став сином людським, сів праворуч Бога Отця у плоті людини. Пригадуйте, що сказав перевочений архідіякан Стефан перед своєю кончиною. Ось я бачу відчине небо і сина людського, що по Божій привиці стоїть. Стефан побачив у небесах людину. «Коли Господь вознісся на небо, то відразу з'явилися два ангели і сказали апостолам, «Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як ви бачили, як він ішов на небо». Ну, мені більш подобається російський варіант цього перекладу. «Прийде таким же образом, яким виділи його восходящий на небо, таким же, тобто людиною». Тільки, звичайно, вже не в рабському образі, а з великою силою і славою, як про все нам говорив сам Господь Ісус. Є в псалтири старозавітній книзі є такі єдині слова, які стоїть зрозумілими лише уже в контексті події Вознесення Господнього. Ось вони. «Що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, а однак ти учнив її мало менше від Бога, і слави, і величі ти коренуючий її». Псалом 8. Тільки подумайте, мало менше від Бога, які страшні слова, яких духа, душа повергається в трепет, а як це може бути? По-перше, Ісус Христос є водночас і людиною, і Богом. І от коли якщо людина, звичайно, віруюча, полюбить його настільки, що зарідниться з ним всім єством, якщо заповіді Христові для неї стануть не рабським тягарем, а звичайною необхідністю, то вона ще тут на землі уподібниться йому. А потім, коли ж його знесеться, під час Другого пришестя Христового вона буде жити із людиною Ісусом Христом у Царстві Небесної Радості. І таким чином вона буде царювати разом із Царем Небесним. Ось що значить мало меншою від Бога. Ну, на початку я б висловився, що Господь залишив апостолів, залишив нас. Ну, це все образно. Насправді Він нас не лишив. Іван від Луки завершається такими словами. «І сталося, як він благословляв їх, то зачав відступати від них і на небо возноситись». В оригіналі святого письма слово «благословля» стоїть у теперішньому часі. Тобто він благословляє, возносячись на небо, і не припиняє свого благословення і після вознесіння. Він продовжує благословляти і нас всіх віруючих у нього, і це благословення триватиме аж до другого його пришестя». Ось що значить Вознесіння Господнє. Ну наприкінці, мені хотілося побажати усім, хто мене слухає, не приліплюватися з цим всім до земного, матеріального, прийдешнього, а хоч трошечки лишити душі місце для небесного, духовного і вічного. Тому що все матеріальне, рано чи пізно, вправ повернеться. А духовне благо – це такий капітал, який завжди при нас, а який прибутки приносить. Апостол говорив, хто сіє щедро, то є щедро і бажне. І тому очищайте душу душопокаяння, збагачуйте їх багатством праведності і милосердя, багатством духа. Господь вознісся, возносимося ж і ми.